שלום, אני גורא אלפי, ואני הולך ללמד אתכם פרסום בשלוש דקות ואחת עשרה שניות. למה אחת עשרה שניות? כי מספרים עגולים זה לבנות. לבנות, ואני לא בת. <laughs> אני לא בת אימא. <laughs> איך מומלץ להתמודד עם ניהול משברים? האם כדאי לי באמת להתמודד ולהגיב למשבר? או, או שעדיף דווקא להתעלם ממנו, כמו דוד מביך וחתונה שנצמד? אוקיי, אז לפעמים צריך להגיד את האמת, צריך להגיד אותה בשקיפות, צריך להגיד אותה בצורה ישרה, כי אם שואלים אותך, אף פעם אל בוס בוס! משרד הבריאות הודיע שלישון של הסיגרות שאנחנו מפרסמים גורם למחלות לב ולסרטן, מה נעשה? מה הבעיה? נפרסם קרזה של איש מאשן ואישה יפה שחושקת בו. אוס! אתה לא רומין, זה עבד! הגדלנו את המחירות בחצי וגם לא צריך לשלם לדוגמנית. אם אתה let me מצבים שבהם אתה יכול מה שנקרא לא. אבל כל תחום הפרסום הוא בעצם שקר. אני בתור חברה חייב להגיב למשבר? אי אפשר פשוט להתעלם ולחקות שזה ייגמר כמו שעושים כשתינוק בוכה או כשאישה בוכה בגלל תינוק בוכה? קוקול, קוקול. אני רואה שמצטע. אמא מי. לא, עכשיו ברטרוספקטיבה זה נראה לא לעניין. אני מתנצל לא לא לא לא. okay. מתאי. בסך זמן גם. אני יזעזת בבית מחר. מיقول משברים? אם אם הצליח מתורר משבר זה, הוא כישו ב- этим באמינות, באמינות שלח, בתום את פירסנט מוצרא. אז אומדת מהאחרב. תירא? אני אמרת שבאמת, שلي מישמר, ושישמשיח למש אני מאוד מאוד מאוד מה עוד מאוד נישרף? אם אי פעם נתקלת במשבר שאמרת זה או אני כן אני אני לא יאכל אז. לא ניסיון לאחדיר את better place ל- ל-מדינה בישראל. זה רק אז. מיול משברים? the motherfuckers? מה ספינה גדול ביותר שעשית אעבור לקורח ומאולמ לא חספתה. וולאי זה לא זمان טוב לחסוך. אקח מה בספינים זה שאלמ אז את באופן כללי הרעיון הזה מאוד לא מעמיק, אבל אני... זה מה שאני מנסה לעשות. בגדול, תחתכו אותי החוצה, זה יעזור לכם. לא, לא, לא, לא. אני חותך את עצמי החוצה, שים לב. זה עוד יותר... תחתוך רגע. זה אתה לבד עכשיו. מעולה. אבל רק שומעים את הקול שלי. לדעתי, גורי אלפי, הוא מאוד לא... לא, אבל אני עדיין נוכח. אה, תקן פה, סליחה. אחרי שלמדנו כל משברים, לבדוק בעצמי האם באמת יש לי נכון, התרופה של החברה שלנו לא ריפה לאנשים את הצינון, אלא הדביקה אותם בכלבת. אני לוקח אחריות מלאה על זה, ומבטיח לספק לכל הלקוחות שלנו, אלה שכמובן עוד בחיים, אוכל לכלבים לשנה. עושה זה, זה חצי שנה. כבר, כבר היה שאמרתי שנה? או ש... לשנה. אביבה, אנחנו מצטערים שלא היה לנו מה לעשות איתך בפרק הזה, זה בכל זאת היה על ניהול משברים ולא על דוגמנות, אבל אני מניח שיש לך זמן פנוי ואני רוצה להראות לך רגע את הסצנה הזאת, בסדר?